Обстріл вбився з градів, От. тут кімната, де діти могли відпочити, От склад, там клас був. Дітей не було, але, знову ж таки, діти цього населеного пункту залишилися без школи. От такі руйнування ми бачимо. Ворог продовжує нищити інфраструктуру населених пунктів Запорізької області Запорізького краю. А це місцева жителька Олександра. Жінка каже: "Кожного вечора спускаються у підвал, адже бояться чергових обстрілів російських військових. «Подвал у нас шикарний, ми ж там уже кучуємо тому підвалі третій місяць. Доброго дня. І сусідка в мене спить, і куми, і там ще зулети. І оце як бомбили, всі позбігалися, сиділи, молились і божились. Оце крили 18-го підвал колихало. Представте, які це удари, які це там подвал на три плити. Згадую жінка, і чергові обстріли, що сталися 18 травня. Внаслідок атаки зруйновані десятки будинків мирних жителів та дитяче садок Калинка. З 18-го в сім'я раз дуже обстріляли. Час крили час. Це просто бувало. На все село попало. На всі вулиці людину, що било, ну на ті вулиці, де воно бачите, криша синя. Ото там било людину, чоловіка. Скільки? Годів 60 йому. Да? Ну, да, з бабушкою живе. бабушкою живе. Бабушки 85 чи скільки, сама вуличка залишилася глуха. Ну, це просто страшно. Страшно і все. На вулиці, де живе Олександра, нині проживає семеро людей. Інші евакуювалися. З дітьми, в основному, повиїжджали. Зразу з дітьми повиїжджали. І вже до останнього, як дуже покрили, ще там виїжджали. Ну так, повивозили і стариків, і молоді, ну мало хто лишився, Кого? Це хто хазяйство, хто От отак, самі такі вже сильні лишилися, ось-ось сусіди, бо нема куди поїхати, дві корови. Альона Анталуха, Віктор Петрович. Новини на Суспільному. Запоріжжя.